Ima li što ljepše od prekrasnih malih štenaca? Odat vam tajnu, ima, a to su psi s najslađim štencima na svijetu. Iako je odebran najslađi štenaca individualan, pasmine koje sam izdvojio će vas zasigurno oduševiti i uljepšiti vam dan, posebno pasmina na drugom mjestu liste. Prije nego krenemo s listom, ako ste novi posjetitelj na kanalu, pozivam vas da se pretplatite i tako podržite kanal. Sada slijedi lista top 10 pasmina pasa s najslađim štencima na svijetu. Na desetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Mops. Mops je posebna pasmina pasa pomalo nekonvencijalnog izgleda, ali ne možete se ne osmijehnuti kada ugledate štene. Oni vam tope srce krupnim očima, izglađenim licem i kovrčevim repom. Poznati su po tome što su nježni, društveni te popularni zbog svog sjajnog smisla za humor. Naglasak ovih slatkih mopca je na fizičkim karakteristikama kratkog i ravnog ulica te kvrčevog repa. Ovi psići najčešće dolaze u bojama crne, bojem orelice i srebrenkastim nijansama. Mopsi su inteligentni, simpatični, šarmantni, tvrdoglavi, društveni, razigrani, pažljivi i tihi. Također radi se o slatkim sičušnim malim psićima visine 25-30 cm i težine 14 do 18 kg. Na devetom mjestu istanava se pasmina pasa engleski Basset. Engleski Basset čtene ima kratke i naborane noge, tonu labove kože i te neodoljivo tužne oči. Također bolje da i ne spominjem kako su mekane i divovske uši jednom riječu neodoljive. Baset psi su prijateljski prema svima, tvrdogove zaigrani, predani, uporni i nježni. Poznati su po svom mirisu za praćenje. Ipak radi se također o nježnim prijateljski raspoloženim psima uzgajanima u svrhu lova na sitnu divlič poput zećeva. Basit je kratkodlaka pasmina pasa koja je izvorno porijetvom iz francuske. Obično su trobojni poput crne, bijele i žute boje ili dvobojni poput limonske i bijele boje. Radi se o većim psićima na kratkim nogama. Visoki su 28 do 38 cm te teže 20 do 29 kg. Što se tiče vlasnika ovih pasa ljudi naprosto obožavaju basit psiće i vrlo su popularni obiteljski suputnici. Na osmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Bernardinac. Te velike šape prekrivene ekstra mekim krznom čine štence Bernardinca jednima od najsimpatičnijih divova. Također slatke tužne oči jednostavno nam tope srca. Ipak Bernardinac je veliki radni pas pod rijetom iz Francuske, Švicarske i Italije. Ova pasmina to se koristila za pomoć u pronalaženju i spašavanju ozleđenih putnika. Bernardinac može spasiti ljude od hladnoće, vjetrova i snijega. U osnovi su prijateljski nastrojeni, inteligentni, ljubazni, veseli i nježni. Ovi veliki psi dostupni su u kratkodlakoj i dugodlakoj varijanti, iako je kratkodlaka najpoželjnija. Štenci Bernardinca izuzetno su simpatični i jako privlače buduće vlasnike pasa diljem svijeta. Sumirano radi se o divnim obiteljskim psima. Na sedmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Cavalier King Charles Španijel. Nitko se ne može odupriti ovom preslatkom ulicu Cavalier King Charles Španijel psa. Njegov glada krep, svilenka stadlaka, velike tamne okrugle oči i slatki izgled lica odmah privoće ljude. Cavalier King Charles Španijel je razigrani pas pod rijetom iz Velike Britanije izuzetno je popularni kućni ljubimac u mnogim zemljama diljem svijeta. Dolaze u raznim bojama poput jednobojne ruby, trobojne black and tan, te kestinaste boje na bijeloj podlozi. Što se karaktera tiče Cavalier King Charles Spanijal psi su neustrašivi, društveni, razigrani, ljubazni i strpljivi. Dakle radi o dobrim obiteljskim psima koje nije preporučljivo ostavljati vani same duži vremenski period. Cavalier King Charles Spanijal psi su prijateljski i dobri za djecu i za životinje, ali im je potrebno puno ljudske interakcije da bi bili tihi. Na šestom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Pomeranac. Kao štene ova plasmina izgleda kao mali medjedić iako ljudi ponekad misle da je puno veći nego što jest. Kada ugledate njihovu uve prševu dlaku, sičušne luši i okrugle oči jednostavno je nemoguće da ih ne želite pokupiti i maziti, zar ne? Pomeranac je naziv za područje Pomeranija u Njemačkoj i Poljskoj. Zbog male veličine i izuzetne slatkoće sve je popularniji kućni ljubimac. Pomeranac psi su prijateljski nastavljeni prema svima, društveni, energični, razigrani, pametni, lijepi i slatki. Pomeranac je snažan, zdrav, pametan i uvijek vedar psić. Visoki su 18 do 30 cm i teže je od 2 do 3,5 kg. Vole upoznavati nove ljude i družiti se s drugim sličnim životinjama. Dolaze u bojama bijele, crne, smeđe, narančaste, sive i žute. Pomeranci su najbolji s djecom, a također imaju puno energije za šetnje. Na petom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Francuski Buldog. Baš kao i kod Mopsa te engleskih budoga i u ravnom ulicu francuskih budoga je nešto zaista simpatično. Spojite to s onim velikim ušima i imate jednog malog svatkog štenca. Malenije, ali značajnije građe s mišićovim tijelom. Ovo je treći najpopularniji pas u Australiji i šesta najpopularnija pasina pasa u SAD-u, a osim dobrih osobina zasigurno ovdje ima nešto i u prekrasnom izgledu, te izuzetno su od konči. Francuski psi su tvrdoglavi, društveni, razigrani, ljubazni, oprezni, strpljivi, ležerni, veseli i bistri. Francuski buldozi visoki su od 28 do 30 cm i teže od 8 do 13 kg. Većinu vremena vole provoditi opuštajući se na kauču ili psećem krevetu, ali ponekad se vole igrati na igralištu. Osim što su vrlo slatki i lijepi, vlasnice ih vole i kao divne obiteljske prijatelje. Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Veluški korgi. S kratkim malim nogicama i ušima koje su veće od tijela, štenci korgi pasmine pasa su apsolutno simpatični i slatki. Svojim preslatkim izgodom nikog ne mogu ostaviti ravnodušnjim. Veloški Korgi potiče iz dvije sorte, ali oboje imaju slične glave, tijela i rezinu inteligencije. Veloški Korgi se i danas koriste kao radni psi iako ih se prvenstveno smatra kao obiteljskim kućnim ljubimcima. Veloški Korgi psi su zaštinički nastavni, prijateljski, razigrani, uporni i hrabri. Treniraju se lako jer im je hrana sjajan motivator u treningu. Sada ćete vidjeti top 3 pasmine pasa s najslačim štencima na svijetu, pa krenimo! Na trećem mjestu liste pasmine pasa s najsleđim štencima na svijetu nalazi se pasmina Labrador Retriever. Labrador Retriever je još jedna popularna pasmina pasa u Sjedinjenim državama i Velikoj Britaniji. Poznat je po dobrom ponašanju, inteligenciji i ljepoti. Općenito, Labrador Retriever je provodio svoje vrijeme radići sa svojim vlasnicima zbog čega ih se i danas koristi u razne svrhe. U Labradori se posebno obučavaju kao terapijski psi za podršku slijepima i ljudima s autizmom. Također vrijedni su kao sportski i lovački psi. Labrador Retriever psi su prijateljski nastrojeni prema svima, miroljubivi, druželjubivi, marljivi, privrženi, energični, pametni i razigrani. Ovi psi dolaze u tri boje, a to su čokoladna, crna i žuta. Labradori su visoki 55 do 62 cm te teže od 25 do 36 kg. Dakle radi se o pametnim, marljivim, osjećajnim, privrženim i lijepim psima. Na drugom mjestu liste pasmina pasa s najsleđim štencima na svijetu nalazi se pasmina Zlatni Retriver. Postoji nešto u vezi sa štencima Zlatnih Retrivera što svakoga nasmije, što? Koriste se u mnogim reklamama, a nije tajna zašto, neodoljivi su. Glavne odluke ove pasmine je prijateljska nastrojenost i tolerantan stav što ih čini izvrsnim obiteljskim kućnim ljubimcima. Osim ovih karakteristika, zlatni retriver psi su prijateljski nastrojeni prema svima, samouvjereni, pouzdani, pametni, razigrani, ljubazni i odani. Zlatni retriveri narastu 51 do 61 cm te teže od 25 do 34 kg. Popularni su kao psi vodiči za slijepe i gluhe. Također može ih se obučiti da budu lovački psi te psi za detekciju i spašavanje. Zlatni retriveri su pouzdani, poslušni i dobro se snalaze u raznim sportovima za pse. Sada slijede psi s najslađim štencima na svijetu spremni. Psi s najslađim štencima na svijetu su psi pasmine engleski budog. Nešto je u tim naboranim, čupavim buldog štencima što tjera ljude da se doslovno rastope. Zbog toga su u svijetu izuzetno popularni reklamni psi i nalaze se na mnogim čestitkama i tiskanim oglasima. Ljudi se naprosto zaustavljaju na ulicama kako bi pogledali preslatke štenci budoga. Engleski bulldog ili britanski budok je mišćava pasmina naboranog lica i jedinstvenog nosa. Prema američkom kinološkom klubu, bulldozi su u 2015. bili četvrta najpopularnija pasmina u SAD-u. Bulldozi imaju tamne okrugle oči, a uše su tanke prekopljene poput ruže. Boja dlaki Engleski budoga varira od crvene, žučkaste do bijele, ali često se javlja kombinacije ovih boja. Engleski bulldog psi su prijateljski, tvrdoglavi, društveni i dobri. Ovi psi narastu 31 do 40 cm i teže 18 do 25 kg. Budlozi su jednostavni, nježni i slatki obiteljski suputnici koji vole djecu. I došli smo do kraja još jedne liste pasa. Ako tražite neodoljive kućne ljubimce, tada su psi s najslađim štencima definitivno odličan izbor za vas, Slažite li se? Psi s najslađim štencima su jednostavno neodoljivi i prekrasni. Nakon nabrojenih presvatkih psića svakako se moramo slučiti da se nitko ne bi protivio da kred sebe ima barem jedan par ovih neodoljivih okica koje bi svakome uljepšale i popravili čak i najgori dan. Lista Top 10 pasmina pasa sa najslađim štencima služi upravo tome. Nadam se da ste uživali u listi, a također se nadam kako ćete se odlučiti za nabavu preslatkih malih štenaca koje će uljepšati život vama i vašoj obitelji. Ipak odabir pasa s najslađim štencima je individualan i ako želiš istaknuti određenu pasminu, imaš prijedlog ili želiš podijeliti s nama neke informacije, svakako te pozivam da ostaviš komentar. I na kraju pozivam te da ako znaš Engleski, pogledajmo Engleski kanal, pretplati se i tako podržimo je strastveni trud i rat na dobrobiti životinja. Link je u opisu videa. Želiš li vidjeti više?